Revolt printre poliții. Dumitru Coarn, atac dur la adresa ministrului Carmen Dan, nu se poate să te joci cu destinele oamenilor. Modificri în statutul policistului care îi revolt pe mulți dintre ofițeri. Agenții se tem că dacă noua lege se aprob vor putea fi controlați de sublinieri FIS. Sub Subliniere-i mutați de la o structură, la alta ferea acordul lor. Sindicale ti spun ce se încearc subliniere mai mult politizarea sistemului sublinierea eliminarea polici sublinierea tilor incomozi. Nu se poate să te joci cu destinele oamenilor, se îi mucea sublinierea, cum vrei tu, când vrei tu. Unde vrei tu? Dacă lucrurile astea vor trece în statutul policistului, ne putem considera în 1987, ne întoarcem acolo, spune Dumitru Coarn, lider sindical policie, la Digi 24. Aici sublinieri sunt revoltați de ideea ce ar putea fi mutați de la o structură la alta i de la București sublinieri la Baia Mare, de exemplu, fere acordul lor. Ar putea fi afectați de schimbri sublinierei oficerii cu funcții de conducere, care ar putea fi destituiți în pe un post inferior în urma unei simple evaluări. Hai, deci se vedau exemplu, exemplu, sub subliniere, de la poliția capitalei. Adaug Dumitru Coarn. Acel om nu a putut fi schimbat pentru ce el a venit prin concurs. Dacă o să treacă acest instituție a destituirii din funcția de conducere în urma unei valuri, Gavrii Subliniere era destituit de ieri, de-a doua zi după interviu, afirmă Dumitru Coarn, lider sindical policie, O alt modificare a statutului policistului propune ca agenții sublinierei oficerii să fie pus sublinierei la dispoziție, adică scos sublinierei pe tu subliniere, în momentul în care împotriva lor este demarat o cercetare disciplinară. îmbrile care îi revolt pe polici sublinierătii vin în contextul în care tot mai mulți reclam politizarea sistemului. În acest moment, peste 4500 de funcții de conducere sunt ocupate prin împuternicire. La nivel național, juntate dintre inspectoratele de poliție au sublinierat fi care nu au dat niciun concurs pentru funcții, ci au fost numici pe o perioadă subliniere aselung. luni. Fiind împuternicite subliniere-ti foarte o subliniere ori de controlat. Azi te-am împuternicit, mâine te destitui subliniere atunci oamenii aia sunt deja acolo merg doar pentru salarii, alci merg pentru ce sunt ni subliniere de interese de soluționat. Interese politice, mai spune Dumitru Coarn, lider sindical. Proiectul de modificare a statutului policistului este în faza de consult, În sindical sublinie reținuștind ce se poate adopta mai repede, prin ordonant de urgență.